Musíme se tedy naučit vidět očima ducha. Musíme se naučit vidět tuto realitu duchovního světa. Je příběh v 2. královské 6. kapitole. Prorok mluví o královských tajemstvích, o kterých král mluví jen ve své ložnici. A nakonec král poslal celou armádu, aby zajali proroka. Ráno, když ten sluha vstane, je tak rozrušený. Podívá se z okna a vidí armádu. Sluha vyjadřuje svůj strach před Elišou. Před Elišou a Eliša vidí něco úplně jiného. Je to velmi zajímavý příběh dvou mužů. Oba se dívají na určitou událost a každý v ní vidí něco jiného. Co dělá Eliša? Říká, pane, otevři jeho oči. Když se modlil tuto modlitbu, uviděl všechny anděly a vozy kolem nich. Byli tam vždycky. Ale on je prostě nikdy neviděl. Teprve, když se služebníkovi otevřeli oči, spatřil je. Elišovi oči byly otevřeny, proto viděl anděly. Takže pokud se chceme naučit spolupracovat a vidět anděly, musíme se modlit, aby nám Bůh otevřel oči. Bůh rád odpovídá na takovou modlitbu. Protože chce, abychom duchovní svět viděli jako realitu. Zhromáždění končí v 12.45. Ano? Klíč číslo tři. Klíč číslo 3 ke spolupráci a chození s anděly. Musíš věřit správným způsobem. Dovolte mi ukázat vám verš. Miluji tento biblický verš. Dlouho jsem o něm přemýšlel, rozjímal. Často je to tak, že věříme určitým věcem špatným způsobem. Velmi špatně. Protože jsme ovlivněni náboženstvím. Například, když učím o modlitbě, většina z vás by byla v šoku. Během modlitby Boha nikdy o nic neprosím. Nevěřím, že musíme prosit. Úplně špatně věc jsme, věc jsme věc pochopili věc věc Matouše sedmou kapitolu. Prostě hledejte a klepejte. Jednou večer, když jsem prožíval takové prorocké setkání s Bohem, když mi Bůh řekl, že neklade žádná omezení na životy svých dětí, řekl mi ještě něco jiného. Poslouchejte to. Bůh, Bůh mi řekl, celý den. Přes, přes celý den, děti, celou čas, dobu mnoho mých dětí, dětí se mě snaží přesvědčit, mě, abych mě jim mě dal měře, tolik věcí. Ale, ale celý, celý den, celý dětí, celou čas, dobu se snažím přes přesvědčit své děti, děti, že, že skrze Krista jsem dál. Jim, jim už všechno dal. Skrze dokončené dílo kříže dostaneš vše, co potřebuješ. Nepotřebuješ Boha o ničem přesvědčovat. Tvoje srdce se potřebuje přesvědčit o tom, kdo jsi a co máš. Když je tvoje srdce přesvědčeno, můžeš vyhlásit to, co je tvoje. A to se projeví na zemi. Musíš se naučit vidět očima svého srdce. Ale třetí klíč je, že se musíš naučit věřit správným způsobem. Dovolte mi vám to ukázat. Kdybych se vás zeptal, kolik z vás chce, aby vás anděle pravidelně navštěvovali? Tak, okay. Už zvedáte ruce, čerec, ale ještě jsem se nezeptal. Řekl Když jsem, kdybych se vás zeptal. Bef, Všichni byste zvedli ruce. ruce. See, to je mentalita, kterou máme. Já, chcete, Já chci, aby moji dví anděle dví přišli ke mně. Ale podívejte se, co říká Bible. Řиdom 12.22. Vy, Vy stojíte před horou Sionem. Otevřu si to, abych něco nepopletl. Přišli jste k této hoře. 12.22 Vy stojíte před horou Sionou. Přišli jste. Přišli jste. Je napsáno, že jste už přišli k té hoře. Když Biblia mluví o něčem v minulém čase, nemusíte se na to odvolávat v budoucím čase. Už jste přišli. Přišli jste kde? Na horu Sion, město Boha živého, nebeského Jeruzaléma, před nezčetný zástup andělů. Už jste k ním přišli, tak proč čekávate, že přijdou k vám? Haló? Chcete, ať anděle přijdou k vám. Oni už nemusí k vám přijít, protože vy už jste k ním přišli. Jsou kolem vás. Ježíš řekl, uvidíte otevřené nebe a anděli, jak vystupují a sestupují. Skrze novou smlouvu jsou nebesa otevřená. Můžeme chodit jako Ježíš. Přišli jsme teď před neštětný zástup andělů. Oni jsou kolem nás. Čekají na vás, zatímco vy čekáte na ně. Ale je to taková typická věc, která se děje v křesťanském světě. My vždy čekáme, až Bůh něco udělá. A Bůh čeká, až pochopíme to, co vykonal, prostřednictvím dokončeného díla kříže. Pokud jsme přišli k ním, musíme se naučit, jakým způsobem s nimi chodit a spolupracovat. Musíme neustále konfrontovat nevíru našich vlastních srdcí. Minulý rok mě Bůh vzbudil v noci a řekl mi takovou věc. Řekl Reinharde, nevíře se, nesmíme poddávat, ale musíme ji čelit. Zeptal jsem se, co ti myslíš, pane? Kdo utěšuje nevíru? Pán, pověděl, pán mi řekl, moje děti se neustále podávají nevíře ve vlastních srdcích. Jak to děláme? Někdo umírá a my říkáme, pán si ho vzal. Můj přítel zemřel minulý rok, měl píš přes 50. A má čtyřletého syna. Byl jsem v Americe a kázal jsem v jednom z našich kostelů. Zatímco zemřel v Brazílii, pastor církve v Americe, který ho také znal, řekl, právě jsem dostal zprávu, že zemřel jistý brazilský pastor. Řekl, modleme se za jeho ženu a modleme se za jeho čtyřletého syna, aby je Bůh potěšil. Protože Bůh si vzal svého služebníka. Přespával jsem u toho pastora a když jsme se vrátili domů, Zeptal jsem se ho, jak si to mohl říct? Jak můžeš stát před církví a říkat, že si ho Bůh vzal? Bůh nezabíjí 52-letého muže a nezanechá 4-letého syrotka. On nedělá takové věci. Neobvinuj Boha z takových věcí. Ale my ustupujeme nevíře ve vlastním srdci. Pán ho nechtěl uzdravit. Proč je pro nás tak těžké čelit pachnoucí nevíře v našich vlastních srdcích? Církve se stávají tak humanistickými, že zapomínáme, jak konfrontovat. Nevíře je třeba čelit, nese ji přizpůsobit. Pravdou je, že kdybychom skutečně věřili tomu, co pro nás Bůh udělal, žili bychom bez omezení. Podívejte se na naše vlastní srdce, jak jednoduchým způsobem se tam vkládá nevíra. Kdybychom se naučili, jak učinit Ježíše vším, On je naše moudrost, on je naše láska. Cestoval jsem autem po Evropě 40 dní. Najezdili jsme 18,5 tisíce kilometrů. Kázali jsme v deseti různých zemích. Vzal jsem sebou duchovní dcerku a syna, Debbie byla také s námi. Jejich přáním bylo cestovat s námi dlouhou dobu. Je to takový mladý pár, který pochází z Brazílie. Řekl jsem, OK, uděláme to. Ve druhém týdnu, kdy jsme seděli v autě, řídil jsem, Debbie seděla vedle mě. Za mnou seděl můj syn Matouš a vedle něj má dcera Izabela. A Izabela říká, řekla, tato, jsem tak unavená. Prosím, nechtěj po mě, abych dnes prorokovala. Děláš, že jsem unavená. Chodím spad ve dvě ráno, vstávám brzy ráno a pořád jen zhromaždění, zhromaždění, zhromaždění. Jsem unavená. Řekl jsem, když se mnou cestuješ, slovo unaven je zakázáno. Křesťané se neunaví. Acceptable. Řekl ne, to jsem, je to je nepřijatelné. Přijatelné. Řekla táto. Řekl jsem, nezajímá to. mě to. Máš deset minut, než se, se dostaneme na to dáně. setkání. To, to je, říká, říká Bible. Ti, kdo očekávají na pána, v hebrejském jazyce znamená slovo očekávat, důvěřovat. Ti, kteří důvěřují pánu, Obnoví svou sílu. Vznášejí se na křídlech jako orlové, poběží bez únavy, půjdou bez umdlení. Máš deset minut, aby spoužila svou nárukující víru a učinila tento verš součástí svého života. Deset minut. Going to Zavolám tě, tě, tě na ten podium ten, a budeš tě, prorokovat. Okay. Okay. Okay. Okay. You know Řekl jsem, ty že víš, jak šít podle nárokující víry, naučil tři výra, jsem tě, tě to. Přestaň, Přestaň žádat Boha, může aby může tě učinil může silnou. Přestaň žádat Boha, aby obnovoval tvou sílu. Musíme přestat neustále žádat. Musíme se přestat snažit přesvědčit Boha o něčem. On je úžasně krásný a dobrý. Miluje tě tak moc, že do tebe vložil Ježíše a Ducha Svatého. Kolik více energie si myslíš, že ti může dát? To Duch Svatý je mocí. A je hluboko uvnitř tebe. Řekl jsem, deset minut, to je to, co musíš udělat. Ignoruj svého manžela. Ignoruj mě, ignoruj Debbie. Prostě zavři oči. A běž do svého srdce. Jdi tam, kde žije Bůh. A použij to slovo, Ježíši věřím ti. Děkuji ti. Protože ti věřím, je teď obnovena má síla. Ježíši, děkuji ti, že tvá síla je teď mou silou. A díky tomu jsem silná. O pět minut později, řekla, tati, tati, funguje to, funguje to. Už nejsem unavená. Připadá mi to tak legrační, že se lidé diví, že Bible skutečně funguje. Opravdu Bible funguje? Není to úžasné? Je to Boží slovo? Samozřejmě, že funguje. Cestovali jsme 40 dní a ona prorokovala všude, kam jsme šli. Musíme čelit nevíře. Jsi nové stvoření, nechovej se jako staré stvoření. Máš pomazání od svatého, nechovej se, jako bys neměl pomazání. Kristus se pronastal moudrosti od Boha, tak se jen nauč věřit správným způsobem. Nikdy nevytvářej teologii nebo doktrínu, která potěšuje nevíru ve tvém srdci. To je nebezpečná věc. Ale církev to dělá pořád. My začínáme vinit Boha za něco, za co ho nemůžeme vinit. Konfrontuj nevíru po každé, když ji uvidíš. Miluji Židům 3.12. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl živého Boha. Bible říká, že srdce, které nevěří, je zlé srdce. V jiném překladu říká, že je to pokřivené srdce. Musíme se naučit věřit. Pokud Bible říká, že jsi přišel před neštětný zástup andělů, to Znamená obažu, to, že jsi ty přišel. Ty Znamená to, že jsi tam, kde jsi jsou anděle. Křesťanský život je životem víry. Nemůžeš mít zkušenosti, které mám já, s vírou, která není vírou z Bible. Mnoho lidí chce mé zkušenosti se svou nevírou. Zažívám tolik, kolik věřím. Ty zažiješ tolik, kolik věříš. Takže musíš neustále konfrontovat nevíru ve svém srdci. Když Bible říká, že jsi přišel k andělům, tak věř, že jsi přišel k andělům. Teď se je naučím vidět. Bože, otevři mi oči. Jsem tu, abych naplnil tvůj cíl. Posledním klíčem je touha. Bible hodně mluví o chtění a honbě za věcmi. Kdokoliv může prorokovat. Ale Bible říká, horlivě usilujte o proroctví. Budeš prorokovat tolik, kolik si vážně přeješ prorokovat. Můžeš se naučit velmi jednoduché věci o víře, ale pokud nebudeš horlivě toušit prorokovat, nikdy nebudeš proudit v prorocké oblasti. Poslouchej mě, prosím. Každý rok vedu stovky lidí k Ježíši. Na letištích, v restauracích, všude kam jdu. Vždy sdílím evangelium. Víš proč? Protože mám touhu vidět spasené lidi. Byl jsem v Sao Paulo minulý týden. V Brazílii křesťané nemohou pít pivo. Je to jeden z největších hříchů, kterých se křesťan může dopustit. Od doby, kdy mě Bůh povolal do služby asi před 40 lety, to the Řekl mi, povolal jsem tě, abys byl prorokem pro, pro, pro národy. Pro Dám ti službu, Dám ti službu, službu která rozdělí šeť na bílou a černou. černou. Náboženství je šedé. Satan je černý a Bůh je bílý. Je to tak jednoduché. Kdekoliv je náboženství a já se tam objevím, nejsou to dobré zprávy. Nejsou to dobré zprávy pro náboženství. Jsou to dobré zprávy pro, dobré zprávy pro lidi, kteří milují Ježíše. To jsou dobré pro lidi, kteří kochají Ježíše. Tak pij pivo v Brazílii. Řeknu vám proč. Protože říkám, vy jste hromada pokrytců. Pijete víno, které má 15% alkoholu. Ale když pijete pivo, které má 4% a už je to hřích, chci, abyste viděli, jak hloupé to je. Protože jako křesťan v Brazílii můžeš pít víno, ale nemůžeš pít pivo. Jel jsem do hotelu. Přijel jsem do domu kolem půlnoci, jsem unavený a mám žízeň. Kázal jsem celý den, bylo tam velmi horko. Šel jsem do hotelové haly. A řekl jsem, tohle pivo prosím, a vytáhl jsem pivo z lednice. Zeptali se, zda to mají napsat na účet pokoje. Řekl jsem, no, bohužel nemůžete, protože až pastor zaplatí můj účet, omdlí. Zaplatím to v hotovosti. Řekla mi, ty jsi pastor? Řekl jsem, ano, jsem. Řekla, jsi ty jsi pastor stále, a piješ pivo? pivo? Řekl jsem, ano, jsem pastor, sednu si tady a vypij to pivo s Ježíšem, protože on má také rád pivo. Poslouchej. Byla to 23-letá dívka. Víte, co se stalo? Odešla z církve vyrostla v letničtí církvi. A rodiče ji odmítli kvůli tomu, že pila pivo. Řekli, už nejsi křesťanka. Řekla, protože nejsem křesťanka, mohu také opustit církev. Její srdce bylo otevřené. Mohl jsem s ní sdílet boží lásku. Byla velmi hluboce dojata. Pokud chceš věci, dostaneš to, co chceš. Mnoho křesťanů má takový postoj. Také chci vidět anděli, bylo by to moc hezké. Ale toužíš více po svém mobilu, než po duchovním světě. Jediní anděle, které uvidíš, jsou ti na YouTube. Dostaneš to, co chceš. Ale myslím to vážně. Vraťme se na okamžik. Dej mi jeden den s tebou. Jeden, jeden den. A můžu ti přesně říct, tom, co tom, ve svém to, životě čeho hlavně čeho chceš. Víte jak? To, jak, jak utrácíš peníze, jak, zpéně, jak trávíš čas, ukazuje, dínoze, co opravdu chceš. Vždycky. Jeden z veršů, podle kterých žijí svůj život, je Marek 1,35. To je kontext. Ježíš pracoval do pozdního večera. Když v noci zapadlo slunce, byl čas jít spát. Nešel spát, uzdravoval nemocné sloužil lidem, kteří byli zoufalí, takže nespal až do pozdní noci. Verš 35 říká, že byl unavený kvůli službě, takže do rána spal. Řekl, dobře, dnes mám volno, odpočívám. Co říká Bible? Dávno předtím, než den začal, šel Ježíš na odlehlé místo a modlil se. Proč to udělal? Protože chtěl být se svým otcem ve vztahu. Řekl jsem Bohu, asi před 35 lety. Řekl jsem, pane, budíky nemohou pocházet od tebe, musí to být vynález nepřítele, ďábla. Spíš, tvrdě spíš. A najednou slyšíš takový zvuk. Vytrhnete ze spánku. Musí to být jedna z nejnezdravějších věcí. Řekl jsem pánu, už se nikdy nechci budit budíkem. Prorok Jeremiáš řekl, že ráno co ráno budíš moje ucho, abych tě slyšel. Řekl jsem, pane, bez ohledu na to, kdy půjdu spát, chci, abys mě každé ráno zbudil. Už nikdy v životě nechci slyšet budík. Můžeš se zeptat, Debbie? Když se vracím ze služby v půl druhé ráno, což se děje velmi často, když mám jet na letiště v pět ráno, což se také často stává, stejně nepotřebuji budík, protože Bůh mě probouzí. Víš proč? protože je ve mně hluboká touha mít důvěrný vztah s Ježíšem. Hluboká, hluboká touha. Dostaneš to, po čem tvé srdce opravdu touší. Honíme se za mnoha věcmi zde na této zemi, které nedělají nic jiného, než že znečišťují naše srdce. Proč netoužíme více po duchovním světě? Prošel jsem takové období mé služby, když jsem se snažil na něco přijít. Čím to je, že jedu na určitá místa a je tam úžasné boží hnutí? Zázraky, proroctví, úžasné hnutí Ducha Svatého. A na jiném místě, když tam jedu, není nic. Musíš použít všechnu svou víru, aby bylo napsáno nějaké proroctví. Řekl jsem, pane, co mohu změnit? Žijí svůj život stejným způsobem, bez ohledu na to, kde kážu. Žijí životním stylem, který je životem plným půstu. Fast okay. no. upevnit, že to chodí. Žije stylem życia, který je stylem życia plným postu. Připravuji se Potomujíš stejně na každé, na každé setkání, bez ohledu na to, jestli je tam pět nebo padesát lidí. lidí. Bůh mi řekl, ne, s tebou to nemá nic společného. Je to o žízní a hladu v srdcích lidí, kterým sloužíš. Jaký máš hlad? Je to o hladu a touhách těch lidí, kterým sloužíš. Pokud Jež máš jen hlad, jen pokud toužíš, pak dostaneš, co jen, chceš. Bůh miluje hladová srdce. Je něco, co Boha potěší, když srdce po něm touží v duchovním světě. Ale my na tolika místech, kam chodíme, vidíme lidi, jak si hrají na církev. Minulý rok mi Bůh řekl, příští rok tě nenechám jít tam, kam chceš. Jsem součástí hnutí, které združuje 1400 církví. Některé z těch církví jsou velmi velké. Pravidelně kážu na těchto konferencích. A Bůh mi řekl, nemůžeš jít nikdy na místo, kde se lidé snaží využít tvůj dar k propagaci svých vlastních snů a vizí. I když jsou součástí Sou tvé sítě církví. Odmítil jsem některé z největších konferencí roku. Za to se na mě zlobí. Ale pokud se na mě lidé z nějakého důvodu zlobí, je to jejich problém. Můj problém je, jak na ně budu reagovat. Je asi 90 církví, které mě prosily, abych kázal v jejich církví. Řekl jsem, ne, nepřijedu. Omlouvám se. Nemůžu jsem přijet. Ježíš brzy přijde, věř mi. Připravuje lidi na největší úrodu v dějinách lidstva. Připravujeme se na něco, co Evropa ještě, Evropa ještě neviděla. Vím to, protože jsem to jasně viděl a nikdo mi to nemůže vzít ze srdce. Jsem Evropan, bydlím v Brazílii jen proto, že mě tam poslal Bůh. Miluji Evropu. Mé srdce bije pro Evropu a přimlouvá se za ní. Ale v mém srdci je víra stejně silná, jako vždy víra v to, co se má stát v Evropě. To se nestane skrze nějakého velkého božího muže. Věřte mi, nestane se to tak. To stane, Přijde to skrze lidi, kteří mody, jsou hladoví, které které mody, kteří žízní mody, po skutečné mody. přítomnosti Ducha Svatého. Oni budou součástí tohoto hnutí. Tak jak moc toužíš a z jakého důvodu to chceš? Toužíš vidět své anděly a spolupracovat s nimi? Pokud ano, tak z jakého důvodu? Oh, oh, rád bych měl skvělé příběhy. příběhy. Tvé oči se pravděpodobně nikdy neotevřou. Ale pokud máš jen hlad ve svém srdci, potřebujeme pochopit, že nemůžeme naplnit svůj účel, pokud nejsme zajedno ty a tvoji služebnici. Oni jsou tvoji služebnici. Potřebuješ je. potřebuješ je. Pokud chceš naplnit Boží záměr, pak je potřebuješ. Musíš chtít spolupracovat s anděli. Nyní projdu mnoho veršů. A Elo, za 15 minut sem prosím přijď. Podívejme to, se, jak, jak běžní uh, jsou anděle jak v Novém zákoně. Jak v novém to, nebudu je všechny číst kvůli času, ale pokud chceš, můžeš si je zapsat. Když Marie otěhotněla, Josef chtěl propustit. Jak mu Bůh řekl, aby to nedělal? Anděl se mu zjevil ve snu. Později se také objevil anděl a řekl mu, jdi do Egypta. Jak se narodil Zachariáš, jak se narodil Jan Krštitel? Lukáš 1.13 Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Skutky 8.26. Anděl páně řekl Filipovi, vydej se na jejich cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy, ta cesta je opuštěná. Anděl řekl Filipovi, jdi a kaž evangelium. Proč je to v Biblii, když to nemůžeme zakusit? Dovolte mi, abych vám řekl pravdu. Garantuji vám, že téměř každý pastor v tomto národě přidali k němu mladý člověk a řekne mu, chci jít do sousední vesnice města, abych založil církev. A pastor se zeptá, proč? A on by řekl, protože anděl mi řekl, abych to udělal. Garantuji vám, že téměř každý pastor v této zemi by pochyboval o tom, co tento mladý člověk říká. Správně? Duch svatý k tobě musí mluvit. Slyšel jsi Boží hlas? Podívej se. Bůh zde nemluvil skrze ducha svatého, poslal anděla, aby řekl jdi a káž. Škudky 5.19 Apoštolové byli zbyti a uvrženi do vězení. Anděl páně však v noci otevřel dveře vězení. však v noci otevřel dveře vězení. Vyvedl Apoštoly ven a řekl, jděte a kažte. Nejprve je vyvedl ven a pak jim řekl, co mají dělat. Ukázal jsem vám dva verše, které říkají, že anděl vám může dát pokyn pro směr ve vašem životě. Řekl jim, aby kázali. Podívejme se na skutky 10.3. Cornelius. Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne v vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla. Anděl ho posílá, říká mu, co má dělat. Moc se mi líbí ten příklad. Skutky 12:15. Petr je ve vězení, znáte ten příběh. Víš, že mu druhý den useknou hlavu. Co, ty bys co bys robil, dělal, kdybys věděl, věděl, věděl, věděl, že ti zítra někdo usekne může. hlavu? Pravděpodobně, Pravděpodobně, bys poslal na zprávu na Instagram, můžeš, Facebook, kdekoliv můžeš. Modlete se, protože mě zítra zabijí. Víte, co udělal? Šel spát. Spal, spal tak hlubokým spánkem, že ho musel anděl udeřit do boku, aby ho vzbudil. Dostal ho z vězení a pak jde do toho domu, kde se učeníci modlili. Klepe na dveře, dívka otvírá, běhne dovnitř vyděšená, že ho ani nepustila dovnitř. Petr je tady, Petr je tady. tady, tady. Je, tady. je šílená. Ale Bible říká, že naléhala. A když nalehala, co řekli? Musí to být jeho anděl. Církev byla tak obeznámena s anděly, že se jim zdálo pravděpodobnější, že k ním přišel anděl, než že by vyvedl Petra z vězení. To byl jeho anděl. Dobře, věříme tomu, že anděl může přijít, ale nevěříme, že ho Bůh dokáže dostat z vězení. Jednoho dne bylo to před několika lety. Velmi zoufale jsme potřebovali peníze. Mám rád noc. Ne, že, sváček, ne, že se vyspím, i když noc, taky prostě spím, ale, prostě ale prostě mám rád noc. Není nic krásnějšího, než trávit čas s Ježíšem v noci. Tři hodiny s Duchem Svatým ti dají více energie, než deset hodin spánku a pět energetických nápojů. To je pravda. Byl jsem vzhůru, bylo pozdě v noci. Světlo bylo zhasnuté. Prostě jsem trávil čas s Ježíšem. Najednou byla celá místnost plná světla. Stál přede mnou anděl. Položil přede mně na stůl celou hromadu peněz. Usmál se a odešel. Zvedl jsem ty peníze a viděl jsem, že je to víc než na zaplacení účtu. Nedávno, Nedávno jsem se vrátil domů z výletu a Debbie se ráda prochází v parku. Ale po deváté večer je to velmi nebezpečné v mém městě. Dochází tam ke dvěma vraždám denně. Ale v parku je to bezpečné, protože je tam vždy policie a světlo. Řekl jsem, OK, jdeme na procházku. Řídil jsem své auto, ale zaparkoval jsem v uličce, kde jsem možná parkovat neměl. Vystoupili jsme z auta a šli do parku asi pět minut. Debbie udělala pár kroků dopředu, já jsem zamykal auto, bylo to nedávno a Duch Svatý mi řekl, když půjdeš s Debbie do parku, někdo tady přijde, prorazí okno auta a bude ho chtít vykrast. Vrátil jsem se k autu a řekl jsem svému andělovi. Můj anděli, přijď tady teď a chraň mé auto. Okamžitě se po mé levé straně objevil anděl a řekl mi, jmenuji se Rafael, zavolal jsi mě. Řekl jsem, ahoj Rafaeli, můžeš se postarat o moje auto? Řekl určitě. A odešel jsem. Debbie řekla, s kým jsi mluvil? Řekl jsem s nikým. Řekla, slyšela jsem tě. Ne, s nikým, jdeme do parku. Vrátil jsem se a auto bylo v pořádku. Mohl bych vám vyprávět o tolika příbězích z Anděly, anděli to opravdu baví. Stalo se mi to tak přirozené. Neuctívám je. Ale naučil jsem se, že jsou to moji přátelé, stali se mými opravdovými přáteli. Kdysi jsem běhal v parku, nestihl jsem běhat ráno, bylo to kolem jedné odpoledne, 34 stupňů, velmi silné slunce, velmi horko a chtěl jsem rychle uběhnout 20 kilometrů. Ale bylo, Ale bylo to, to tak těžké. Můj anděl se mnou rád běhá, chodí se mnou běhat. Řekl jsem, Rafaeli, pomoz mi uběhnout těch deset kilometrů, jsem tak unavený. Řekl mi, to není moje práce. Řekl jsem, jak to, že to není tvoje práce, jsi můj anděl. Řekl, to je, to je, je, jde je jde jde. jeho práce. Spojil Podíval jsem se doprava a viděl jde. jsem, že po mé pravici běží další anděl. Řekl, otec mi řekl, abych ti pomohl. A to není jeho práce, to je moje práce. Řekl jsem, dobře, tak mi pomož ty. Fáni, ten den jsem dokázal uběhnout maraton. Před pár týdny byl jsem v domě svého duchovního syna Matouše. Ve skutečnosti jsem byl v domě otce Matouše, je pastorem církve. Protože jsem kázal o víkendu v jeho církvi. Stál jsem brzy ráno, abych se pomodlil. Seděl jsem na gauči a modlil se, Otče, moc tě miluji, si tu vítán. Ježíši, jsem tak šťastný z Tvé přítomnosti, jsi tak krásný. Duchu svatý, jsi můj největší přítel, miluji Tě. Zdravím všechny anděly, které mi Bůh určil. Takže jen trávím čas s Ježíšem. Rafael sedí naproti mě a jen mě pozoruje. Další anděl, s kterým vždy komunikuji, také sedí naproti mě a také mě sleduje. Najednou vstupuje do místnosti mocný anděl, největší, jakého jsem kdy osobně viděl. Jen tam stojí, je vysoký, veliký, má v ruce meč. Tak jsem se zeptal Rafaela, kdo to je? Řekl, pamatuješ si, když k tobě Bůh mluvil před několika týdny, že je jeden anděl, kterého ti Bůh přidělil, který je válečníkem? Má celé zastupy, zastupy andělů, které, které může přivolat, kdy chce. V, v chce. Je tu, aby tě chránil, chránil, chránil zlím. před vším zlým. Řekl jsem, opravdu? No, moc jsem nevěřil to, svému andělu, se kterým o jsem, o jsem zpřátelený. Zeptal jsem se, jak se jmenuje. se jmenuje. Řekl, jmenuje se Zeferaya. Podíval jsem se na toho anděla. Vzal jsem svůj iPad a řekl jsem, ne, to není možné. Zeferaya není jméno. Zefanaya je jméno. Zvedl jsem svůj iPod, abych vyhledal to jméno. Rafael se na mě dívá s takovým úsměvem. No dobře. Zadal jsem do Google to jméno Zepharaya. A to byla první věc, kterou jsem uviděl. Rafael mi řekl, že je to anděl, jehož úkolem je chránit mě před vším zlem. Zephyria je jméno pro muže a pro ženy, je to bezpohlavní jméno. Význam toho jména je Bůh chrání. Řekl jsem, omlouvám se, Rafaeli, omlouvám se, že jsem o tobě pochyboval. Okay. Přátelé, poslouchejte mě, jste chráněni. Vy a vaši anděle můžete dosáhnout všeho, k čemu vás Bůh povolává. Nikdy neprosím Boha o ochranu, když sedám do auta. Nikdy. Vždy říkám toto. Otče, děkuji ti za to, že v nové smlouvě je tvá ochrana zaručena. To je moje záruka v Kristu. Pak říkám, moji anděle, Hlídejte toto auto. Chránte mě před všemi nebezpečími na trase. Chránte mě od všech bláznivých řidičů, včetně mě. Nedávno, Nedávno jsem se dostal do situace, že na obou stranách byly kolem mě nákladňáky a bylo to hodně nebezpečné, protože mě mohli uvěznit. A najednou se objevilo sedm velkých andělů a otlačovali ty nákladňáky, jen aby zajistili, že ty nákladňáky nenarazí do mého auta. Podívejme se, co říká Pavel ve skutcích 27.23. Byl v těžké situaci, byl v těžkých časech. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím a řekl mi, neboj se, Pavle. Proč Bůh nepromluvil k Pavlovi skrze Ducha Svatého? Poslal anděla. Vidíte, jak, vidíte, jak, je jak je jsou anděle způra, přirození v Novém zákoně? 1. Timotavovi 5.21. Zapřísáhám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly. Podívejme se na další příklad. Židům 13.2. S láskou přijímejte i ty, neza, kdo, kdo přicházejí poští, odinut. Poští. Tak někteří, aniž to tušili, poští, měli za hosty poští, anděli. To je nový zákon. Bůh, mluví, Bůh říká, že když otevřeš dveře cizím lidem, kdo ví, možná jednoho dne zaklepe na tvé dveře anděl, kterého pohostíš. Ani si toho nevšimneš. Ale to je to, co chci, abys pochopil. ještě mnoho věcí, ale nechám je na později. Jak můžeme chodit a spolupracovat s našimi anděli? Když mluvíš s démonem, který je padlým andělem, můžeš mluvit také s andělem, který je dobrým andělem. Ano, Reinharde, ale Bible říká, že Bůh dává příkazy andělům, kteří nás stráží. Žálom 91, ano, já vím. Problém je v tom, že jsme se naučili vykládat Bibli optikou staré smlouvy. Bůh již poslal anděli a ty jsi k ním přišel. Pokud jsou služebníci, četli jsme o tom na začátku. Duchové, kteří byli posláni k tomu, poslouchat příkazy ostatních. Jsem multimiliardář. Mám vás moc rád. Takže zítra zaplatím sluhovi, aby šel k vám domů a pomohl vám. Vidím, že Esther má tři malé děti. A hodně práce. Více s rajným, než dětmi. Tak zaplatím sluhovi, aby šel a pomohl jí. Řeknu, Esther, budu mu vyplácen mzdu každý měsíc. Postarám se o to, tohle je teď tvůj služebník. Zítra ráno přijde sluha, a sedí celý den doma. Nic nedělá. Protože Esther mu neřekne, co má dělat. Poslal jsem toho sluhu, zaplatil jsem mu, ale Esther mu musí říct, co je třeba udělat. Pokud jsou anděle mými služebníky, proč bych neměl říct těm sluhům, co mají dělat? To říká Bible. Žalm 8. Co je člověk? Co je člověk, že na něho pamatuješ? Ho Udělal si ho nižšího než anděli. Takže andělé jsou nad lidmi. To je Žalm 8. Ale já, já jsem nové stvoření. Žijí v nové smlouvě. Už nejsem pod úrovní andělů. Oni jsou teď pode mnou. Protože jsem teď synem živého Boha. Adam byl boží stvoření. Já jsem boží syn. Je v tom rozdíl, přátelé. Pavel říká v šesté kapitole listu korinským, nevíte, že budeme soudit anděli? Pokud my budeme soudit anděly, znamená to, že jsme nyní výše než oni, protože jsme nové stvoření. Mějte touhu, věřte správným způsobem, naučte se vidět věci očima svého srdce. Potřebujete chodit a spolupracovat se svými anděly. Bůh mi řekl, že tato poslední generace bude přirozeně chodit s anděly. Samozřejmě, že je nebudeme nikdy uctívat. Uctíváme jen Boha. Ale nemůžeme odmítnout dár, který pro nás stvořil. Potřebujeme je. Me the last years. nemáte ponětí, kolik mě toho naučili za poslední tři roky. Kolikrát mě chránili. Kolik zázraků uzdravení jsem viděl, protože když jsem začal prorokovat, přišel k někomu anděl a uzdravil ho.